کیا ہو گیا جی وہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور میں ہوا بھی نہیں ہے اور یہاں سگنل بھی نہیں ملتا کہ کسی سے مدد مانگوں میں مدد کر سکتا ہوں جی آپ کی یہاں قریب میں کوئی ٹائر پنکچر بنانے کی دکان ہے قریب تو نہیں جی بہت دور ہے جی یہاں سے کتنی دور ہے جی کوئی دو ٹائی میل تو ہوگی جی. تم یہاں قریب میں رہتے ہو نہیں جی یہاں میں پلا کیوں رہوں گا جی یہاں تو قبرستان ہے جی مردے رہتے ہیں میں تو جی پنڈ میں رہتا ہوں اباس نگر تو کچھ سواری مل سکتی ہے جس میں ٹائر رکھ کے لے جائیں اور پھر بنوا لیں اس نہیں جی اس ٹائم کون سی سواری ملے گی پیدل ہی جانا پہ گا اچھا بھائی بدد کا شکریہ صاحب جی آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کیسے میں ٹائر بنا کے لے کے آتا ہوں جی تم کیسے جاؤ گے جی پیدل جائیں گے جی تو کتنا وقت لگے گا پنکچر بننے میں اور ٹائر واپس آنے میں جی ویسے تو گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے پر رات بڑی ہوگی جی دیر بھی لگ سکتی ہے لے جاؤں جی تم لے جاؤ گے ہاں جی میں لے جاؤں گا یہ کس لیے جی یار پنچر والے کو اچھا پیسے دینے ہوں گے نا بہت زیادہ ہیں جی رکھ لو پھر حساب واپسی پہ کر لیں گے ٹھیک ہے کیا بادشاہ مہربانی بھائی میں یہی انتظار کروں گا اس مورتے کا نام مولک لاش لے پائی ہے دل نہیں آ دل سب دل سب پاگل ہو گیا تم بھی دیکھنا بھی نہ آج صرفی کرنا آیا ہوا تھا سیما کی وجہ سے پریشان ہونا پنڈ چھٹ کے چلا گیا, جی, پورے پینڈو کو گیا. ایک کاؤنسلر صاحب کو پتا نہیں چلا وہ لے کر مجھے پتا بھی تو چلے وہ کب چلا گیا کدھر چلا گیا کیا پتا کدھر گیا کسی کو بتا کے تھوڑی گیا <laughs> چلے جانے سے پنڈ والوں کا بگڑ کے جانا ہے ویسے ہاتھ ہو گئی ہے پنڈ والوں کا کچھ نہیں بگڑنا تھا پر میری پہن بچہ کا تو بگڑنا تھا تجھے تو پڑے سوانا کوئی نظر ہی نہیں آتا اور بننے کے خواب کتنے پیڑ میں تھا نہیں ملے اور پاگل کے پتر کو کار کس نے تھا کہ کاسرے بننے کا خواب دیکھے دس بجنے والے ہیں اور ان بھائی صاحب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے شاید ہزار روپئے کے چکر میں ٹائر بھی لے گیا اب کیا ہوگا شراز میاں کیوں بھروسہ کر لیا کسی انجان شخص پر کیا رہ رہ کمال تم نے ویسے میں تو سمجھا تھا کہ تم شاید نہیں وہ کافی وقت لگا نا سا جی وہ یہ پیسے آپ کے جی نو سو روپئے ہے جی سو روپے لگا جی آپ نے زیادہ دے دیے ہاں جی اچھا ہاں جی شکریہ شاہ جی میں مدد کر دوں جی آپ کی نہیں نہیں شکریہ یار تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے ٹائر میں خود ہی لگا لوں گا بہت بہت شکریہ دوست تم نے میری بڑی مدد کی صاحب جی میرے یار, تم نے اتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ پر اس وقت وہ oh جی ویسے تو میں شہر جانے کے لیے نکلا تھا جی پر کرایہ بہت تھوڑا تھا جی میں نے کہا جی پیدل چل لوں گا تو آدھا کرایہ کم ہو جائے گا تو فی الحال جی تم نے میری اتنی مدد کی ہے کیوں نہیں آپ بیٹھو چلو چلو چلو بیٹھو بیٹھو شاباش جی میں ارے بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بیٹھو. شاباش ¡Hosima! ¡Hosima! ایسا لگ رہا تھا جیسے میڈو مجھے آخو کے آسو بھی سوکھ گئے تو ڈک کے رکھنا اپنے آسو نہیں پوت تو میرا چلا ہے ہی لگتا ہے نال تم ہی چلی ہو گئی ہے کیسے رو رو کے آنکھیں سجا لی وہ آخر ہوا کیا ہے فکر نہ کر سویرے آ جائے گا وہ رونا تو اس بات کا ہے سویر رونے والی ہے ابھی تک نہیں آیا وہ آخر کیسے گزار میرے بغیر کی رات <laughs> <laughs> نہ رو میری تھی تجھے میں نے کہا ہے نا وہ زدی سا منڈا ہے اس چلنے نے کہاں جانا کس طرح رکھنا ہے اسے تو خود سوچ میری تی رانی اس کے لیے پرونٹے پکاتی ہے تیرا پرونٹا جب تک نہ کھائے اس سے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا چل شاباشی بھی سو لیتے اور خود بھی سو آ جا شہر میں کسی کو جانتے ہو نہیں جی کسی کو نہیں جانتا جی میرا بلا شہر میں کون ہے تو کیوں میں نے نا ایک ووٹ پیچھے پانچ سو روپئے دیے تھے میں بھی پیسے کماؤں گا الیکشن لڑوں گا اور ایک ووٹ پیچھے ہزار ہزار روپیہ دوں گا کے دکھاؤں گا پنڈ والوں کو اچھا تو تم گاؤں کے الیکشن میں امیدوار تھے ہاں جی کتنے ووٹ ملے تھے ایک ایک وہ تو تمہارا اپنا ہی ووٹ ہوگا اس میں ہنسڑیں گی کیا بات ہے نہیں بھائی کمال ہو گیا مقصد ہے تمہیں یہ الیکشن لڑنے کی ضرورت کیا تھی اچھا یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو میں ہیں ہیں جی تو الیکشن کیوں جیتنا چاہتے ہو کی بننے کے لیے جی کی بڑی عزت ہوتی ہے کمہاروں کی عزت کون کرتا ہے شہر میں کہاں جاؤ گے پتہ نہیں جی جدھر اللہ پچا دے جہاں اللہ پہنچا دے یہ بھی ٹھیک ہے فاتح خانی کے لیے آیا تھا ادھر پنڈ میں ہاں وہ ہمارے آبائی گاؤں کا قبرستان ہے اور میرے ابا جی کی خواہش تھی کہ دادا جان کے قدموں میں دفن کیا جائے میں اکثر فاتحہ پڑھنے یہاں آتا ہوں صاحب جی بڑا ہی افسوس ہوا آپ کے ابا جی کا سن کے آپ کی اماں وہ بھی نہیں ہے میرے بچپن میں فوت ہو گئی جی. صاحب جی شہر کتنی تیر میں گا بس ایک آدھ گھنٹہ اور لگے گا कर ले, चला जाता हूं, चक जब पर अब अल्लाह करे वो उधर ही गया हो उधर ही गया होगा तू जाके जा जा जरा चाह मैं चाह पी के जावा چاہ کے بغیر کا کے نہیں ہونا پیتا چاہ چلا جاتا بغیر پیئے چاہ جا بڑا آسان کرے گا نا چاہ نہیں پیے گا تو جا رہا ہوں اس کو لے کر ہی آؤں گا فکر نہ گودی چوکے لے آنا پڑے نا ہے نا تو اس کو لے کے ہی آئی یہ نہ ہو کے وہی پہ شترال چترکھانے میں کام کیا دیکھیا دیکھیا. دیکھیا. تیرے انتانوں کی وجہ سے گیا ہے میرا پتھر یہاں سے بابا تہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں لے آتی ہوں پاگل ہو گئی میں چڑھ نہیں کھانسی پھریں گی مرا گا لے گا سیما دو سن لے سن لے اس کی باتیں او وہ پتہ نہیں رات کو کہہ رہے آئے گا اس وقت تک بکی رہے گی کل سے کچھ نہیں کھایا اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ رو رو کے الکان ہو گئی ہے نہیں بمار ہونا تے مجھے کچھ نہیں ہوتا بی بے بی اب... یہ اور وہ میری پاگل ہی ہے نہ دسیا نہ کہاں ٹور کہا, کہا, کہا, گیا پی لے پی لے تھی چیتی چاہ پی لے ایک گھنٹے سے جہاں جا کے لیا نہیں تو میں اپنی مر جاتی ہوں اس کو لب لاتی ہوں اچھا اچھا چلا جاتا چاہیے برداشت نہیں ہوتی آڑیے اور لیا مجھے کرتا دے جا لیا کے آ گیا لاہور آ گیا یہ لاہور ہے ہاں یہ لاہور ہے کیا ہے اتار کہاں اتاروں تمہیں کہاں جاؤ گے میں نے تو لاہور ہی جانا تھا یہ لاہور ہے تو یہی اتار دے جی میرے ساتھ چلو گے آپ کے ساتھ جی ہاں میرے گھر آہ, آپ کی کار ہے اچھا چلو نوکری کرو گے ہاں جی نوکری کرنے تو آیا ہوں پر کرنا کیا ہوگا جی میرا چھوٹا سا بچہ ہے علی اس سے دوستی کرنی ہوگی تمہیں دوستی یہ بولا کیا کام ہوا اصل میں میری زندگی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنے بیٹے کو میں دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں وقت نہیں دے سکتا اس لیے وہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے بارڈن سکول میں رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی مطلب جس سکول میں پڑھتا ہے نا وہی وہ رہتا ہے ماں پیو کے پاس نہیں رہتا سکول میں ہی رہتا ہے ہاں یہی سمجھ لو تو اس کی ماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اس کی ماں نہیں ہے تم بتاؤ. بتاؤ منظور ہے کتنی ملے گی جی با... پندرہ ہزار پندرہ ہزار کیا نام ہے تمہارا میدو جی میدو ابد الم سارے نا مجھے مدو مدو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب یہاں شہر میں میرے گھر میں تم حمید صاحب ہو اب تمہیں کوئی میدو نہیں کہ تم گاؤں سے آئے ہو تم حمید صاحب ہو اور تم میرے دوست ہو اور جرمنی سے آئے ہو جرمنی سے ہاں پر میرا تو ہولیا میں لگتا ہوں کہیں ہولیا کہ... وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی دیکھتے جاؤ माँ सबके जाए मेरी धी का की हाल है मेरी ती ने मां से मुंह क्यों मोड़ लिया है मां तो तू ठीक अभी अब तो तू सिर्फ सास है मीदू की सास मां तो तू सिर्फ रीमे की है देख पुत्र रीमे की तो चाकरी करनी पड़ती है डर जो हुआ मैं मीदू को तो अपना पुत्र समझती हूँ ना हाथ पे रोटी रख के दे दी तो क्या हुआ پاس پہ تو بٹھایا تھا نا اور پھر ریما تو بالکل ہمارے لیے گہرو جیسا ہے اس کو وہاں پرے بٹھاتے ہیں میز کے اوپر گہرو کو پاس نہیں بٹھاتے بلے بھائی بلے سنا کرامتے تو کب آئی ہے بس بہن ہوں آئی ہوں دیکھا سیما کو خام خام اس سے ناراض ہو کے بیٹھی ہے سمجھا اس کو بھلا میرا کیا قصور ہے تو کو تو میں اپنا پتر سمجھتی ہونا پتہ نہیں کیس گل کا مغالتہ لگ گیا ہے اس کو جو موسے مو پھیر کے بیٹھ گئی ہے یہ ناسی ما پتر ماں آئے تیری دکھے اسے اس میں اس کا کیا کسور ہے کسور تو اس مر جانے ریمے کا تھا تین دن تک مستر پہ پڑا رہا تھا میتو اچارا بماروں جیسی حالت ہوگی تھی اس کے ایک باری بھی ایک باری بھی ریمے کا ناں نہیں لیا اس نے یہی ہے یہی رہا تیری ماں نے میرے ساتھ چنگا سلوکیا دیکھتی معافی مانگ لوں گی سے جا چلی جا کے معافی نہ سیما پتر اتنا بھی غصہ چنگا نہیں ہوتا ماں اے تیری وڈی ہے کیا ضرورت ہے اسے کہ ممی تے معافیا مانگتی پھرے چل میری تیرے ہاتھ سے درد ہے تو تیرے پاس ٹر کے آئیے چل شاوش چل ماں کے گلے لا چل میری تھی شابشی میرا بھی تو خدا کرے. سے لو ہے بڑے میں میرے بنی دو میتو کولٹی پٹیاں تی پڑھائی کون سی الٹی پٹیاں پڑھا دی میں تجھے پتا نہیں ہے کل شام کا وہ پنڈ چھ کے شہر چلا گیا اپنے سڑے نصیبوں کے ساتھ کل لائٹ چپ کے اس کو تو کہا تھا میں نے شہر جانا ہو تو مجھے بتا کے جانا میں اس کا وہاں کو بندوبست کرتا دیکھا دیکھا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ تو نہیں کیا ہے نہ تجھے کیا ضرورت تھی اسے کون سا اس کا ماما چاچا وہاں شہر میں بیٹھا ہے جس کے پاس تھیج دیا تو آگ بگولا ہو جاتی ہے کان کھول کے دو کو دن اڈیگنا ہے میں نے اپنے ویر کو جو وہ واپس نہ آیا نا تجھے بھیجوں گی میں شہر اسے لانے کے لیے بڈا سیاح اچھا بابا چلا جاؤں گا شہر میں ہر وقت گسے میں رہتی ہے پلاں تو اڈا سے تو آپ چلا جا شہر مر جانے نے پہلے الیکشن کی طرف لگا دیا پھر اسے شہر بھیج دیا ہاں السلام چاچا تو ابھی ادھر ہی ہے تو نے نہیں جانا تھا. پھر میدو کا پتہ لگا نہیں پتا چلا وہ ادھر گیا ہی نہیں تو پتہ کیا کٹا چلنا ہلکے دکھائیے اور ان کے ناپ کی شرٹیں دکھائیے ناپ لے لیجیے آپ اچھا بس جا بس کر جا نہ رہو باہر نہیں ہو چا بلا سوچ سمجھ کے بیٹھا ہو سمجھ کو پوتی ہے میرا. میں مارو مارو مارو ہو. تو جاتا. میرا تو میرا میرا میں میں جاتا اس پینڈ کی گلیوں میں کبھی تھا نکل شہر کے بازاروں میں گھیچ گیا کہاں سے لا میری ہے. تو کس نے کہا تھا اس کو کہ پڑھ چھوڑ کے شہر جائے لیا ہوا تھا مارتا میں لاہور پہنچ چکی ہے شام پانچ بجے کے ٹائم کے نہیں پانچ بجے نہیں اس کو تین بجے کر دیں کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے بہت ضروری کام سے جانا اوکے سر سر آپ کے لیے امت صاحب کیا لیں گے چائے کافی کچھ پئیں گے ابھی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تھینک یو کون لوگ یار یہ میرا دفتر ہے یہ سب میرے لیے کام کرتے میرا اسٹاف ہے یہ تو چائے پوچھ رہی تھی آپ وہ رابیہ وہ میری پیے ہاں گاؤں کی زبان میں میری منشی ہے منشی شراج بھائی کڑیاں کیسے منشی ہو سکتی میں سب کچھ ہو سکتا ہے شہر میں سب خوش ہو سکتا بڈو والے کپڑے پہن سکتی بی بی. کیا بات ہے میری پریشان پریشان لگ رہی ہے پریشان تو میں ہوں رویر پتا نہیں کدھر چلا گیا اس کا پتا ہی نہیں لگتا مدو کا وہ oh, مجھے پتا مجھے پتا سب کا سب تجھے پتا کہ میدھو کدھر ہے کدھر ہے شہر میں برایا تھا صبح صبح فٹ ہے منہ ہے تیرا میں نے بتایا تھا کسی تو ہو میں جاؤں بس یا ٹرک کے نیچے آ کے مرنا ہے مارنے کے چکر میں رہتی ہے جا نکل باہر دفا جہ نی ای جب بھی دیکھو مارنا بیچتی کرنی ہے یہ میں کوئی نہیں لچن لچ نکل मैंने तुम्हें आलू गोश्त बनाने के लिए कहा था क्या बना के ले आयो ये वो जी सभा ने मना कर दिया था जी क्योंकि गोश्त में बहुत सारा कैलेस्ट्रॉल होता है वाह बड़ी इंफॉर्मेशन है तुम्हें तुम चुप करो तुम छोटी हो ये चिकन कैसे खाऊ में अब चिकन खा खा के तुम मेरा स्टमिक अपसेट हो गया है तुम मेरे सर पे खड़े रहोगे जाओ जाके सैलेड या कोई रायता लेके आओ ویسے ماما سیلڈ بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہاں سیلڈ بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے آپ کا کار ہے نہیں تمہارا مجھے آ کر اچھا امت میں نے جو کچھ سمجھا ہے اس پہ غور کرنا بالکل جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا تم گاؤں سے نہیں آئے سے آئے سے یہاں سے تھوڑا تنگ ہوتی ہے پینٹ آدت نہیں ہے نا تو ذرا سا لگے گا اور سنو ڈیلے نہیں رہنا فٹ رہنا فٹ آ نہیں آرام سے رام سے گھر میں رہنا ہے بالکل نارمل لیکن کم سے کم بولنا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ناڈی وعلیکم السلام بیٹھے بیٹھیے بیٹھی کیسے ہو تم کیسے وقت پہ آئے ہو دیکھو تمہارے لیے سبا نے اپنے ہاتھوں سے دال اور چکن بنائی ہے آؤ کھاؤ نہیں نہیں شکریہ پپو ہم لوگ تو کھانا کھا کر آئے ہیں میں ہمارے دوست ہیں ان سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دوں یہ حمید صاحب ہیں جرمنی سے آئے ہیں بہت بڑی فرم کے مالک ہیں اور یہ کچھ روز میرے مہمان رہیں گے یہاں پر اسی گھر میں رہیں گے حمید صاحب یہ میری پپو ہیں اور یہ ان کی بیٹی ہیں صبا اور وہ دوسری بیٹی ہیں مائرہ اور یہ عبدالبابا الباب ہیں ہمارے بہت پرانے ملازم عبدالبابا یہ اب ہمارے ساتھ رہیں گے کچھ عرصہ تو ان کا خاص خیال رکھیے خوش آمدید بیٹا کیسے ہو تم سلام کر لو آپ نے تھا کہ زیادہ بات نہیں کرنی اچھا ہاں ٹھیک ہے اصل میں جرمنی سے آئے تو اردو ابھی آتی نہیں تھوڑی تھوڑی آ جائے گی جب یہاں ہمارے ساتھ رہیں گے آپ لوگ کھانا کھائیں میں اور ہم صاحب ذرا فریش ہو جائیں میں نے ان کا کمرہ بھی دکھا دوں اوکے آئیے صاحب आइए चलिए कोई काम नहीं है हमेशा मेरे सर पे खड़े रहते हो जाओ किचन में अच्छा बीबी जी वैसे लड़का अच्छा है देखने में ठीक ठाक हैसियत का मालिक लगता है आप बिना माँ आपको तो हर किसी की हैसियत की फिक्र रहती है चुप करो तुम खाना खाओ phir la jambe di buti morshad man vich lai u ربا, ڈاکٹر جی, پتا ہو گیا اور ماسی بالا ہے, اللہ, صحیح, ڈاکٹر صاحب معائنہ کر رہی ہیں اور شکر کریں کہ یہ پینڈ آئی ہوئی ہیں اور نہ یہ مہینے میں ایک ادبار آتی ہیں میری فلاں جی تھی نے میتھ کی جدائی کا سدما اپنے دل پہ لگا لیا आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बहु माँ बनने वाली है डॉक्टर ने जी आप तो नहीं कर रही रह। हाँ हाँ बीबी अल्लाह ने करम कर दिया है डॉक्टर साहब आपके मुँह में घी चक्र तुझे बहुत मुबारक हो सीमा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी पी अल्लाह तेरा अल्लाह अलग शुक्र है देखा तेरे सबर का रब ने तुझे ये फल दी है अच्छा बाला تو سیما کو لے کے نا گھر پہنچ میں مٹھائی لے کر آتی ہوں پورے پنڈ میں مٹھائی بانٹوں گی میں آج ٹھیک ہے ملی رو चाची क्रांति का लड़गा। आ, अच्छा, अच्छा, ना पुतर? आहो, बेबे ने बेजा पेगाम देके वो आपने खुशखबरी सुनाई है میں بھی چاچا بننے والا ہوں میں ساری خبر سنائی ہے مجھے بیوی نے بھیجا تھا چاچی کرام کا کا ڈونڈ کے بتا دی وہ پاگی پاگی آ جائیے اچھا بتا دینا میں छोटी छोटी बात दिल है क्यों याद तेरे जाने के बाद आए रे तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों याद तेरे जाने के बाद हाय रे आंखें बरस बरस गई तरस तरस दे दे एक झलक रे अपना आपना भाए तेरे बिन मुझे ना आए तेरे बिन मुझे दे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ गल है बात हरे तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार तेरे जाने के बाद